The gap the of the mind. Μήπως οι μύγε είναι ψυχολόγοι και σε γυροφέρνουν επειδή ξέρουν ότι είσαι κατά? Θα μα σώσουν από την κλιματική αλλαγή οι ασταμάτητες λευροφυτεύσει στην καλαμάτα. Οι YouTube streamers είναι το στην υγειά σα ρε παιδιά των Millennials. Αν κουνήσω τα χέρια μου πάνω κάτω, θα επηρεάσω τη ζωή μιας πεταλούδας στη Λατινική Αμερική. Τα λόγια του Νίλ Άρμστρονκ στο φεγγάρι, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα, είχαν κάποια βαρύτητα. Είμαστε σίγουροι πως ο Λεωνάρντο Νταβίνσι, όταν σχεδίαζε το Βιτρούβιο, δεν έβαλε απλά έναν άντρα από πίσω που κάνει σεξ με τον μπροστά, υπονοώντας έτσι ο καλλιτέχνη ότι ο τέλειος άνθρωπος είναι γκέι. Ψαχθήκαμε σκέψη. Σκέφτε. Εσείς τι σχέδια έχετε μετά το θάνατο? Αν ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, η παροιμία δεν θα έπρεπε να λέει. Δείξε μου το σκύλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Μπαίνει ένας 20χρονος στο facebook. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Η περιέργεια σκότωσε τη Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Η